Uuuu, zdravo i dobrodošli na 83. ja mislim čas SEO škole, tačnije SEO vijesti. Donašnja tema jeste uh, Helpful content update od strane Googlea. Google je kratkoročno najavio prošle sedmice, danas ove sedmice u kojoj se nalazimo, da će na, se rolloutati ili pustiti u javnost update pod imenom helpful full content i to ne bi bilo strašno da oni nisu rekli da će taj update imati značajan utjecaj na raspored e, rankinga unutar Google-a. Naime, e, najbolje je krenuti odnekle, pa ići dalje. Ja? E, bitno je reći da ćemo se danas po prvi put možda radovati Što većina nas djeluje na balkanskom tržištu, a ne, ili na nekom drugom jeziku, a ne na engleskom jeziku. Jer ovaj update, kao što ćemo vidjeti kasnije, će zglavnom, uglavnom imati dakle, uticaja na englesko govorno područje. I prije nego što krenemo, da spomenemo, oficijelno, Google kaže da ovo nije core update, nego da se radi o običnom update-u. Zašto je to slučaj? Zato što se odnosi na tip stranici koja uglavnom servira content, servira sadržaj, a ne recimo proizvode, video portali, audio portali itd. Znači, oni koji se koncentrašu na tekst, na kontent, u tom smislu kao najbitniji sadržaj, dakle, na portale, news portale, na odličene titetske portale, o psima, o mačkama, o bilijaru, o futbalu, ovom, onom, i tako dalje. Dobre, dakle, to kao za početak, a sada ajmo krenuti. Dakle, oficijalno ime je Helpful Content Update. Dakle, update po pitanju korisnog sadržaja. Hoće se reći da će oni odlučiti na određen način da li je neki sadržaj korisan ili beskoristan. Da. I kada odluče, uradiće sljedeće. Uradit će evaluaciju kvalitete ili korisnosti tog sadržaja i rangirat ga na nekoj skali. I ima, recimo, od 0 do 100 i ako ispod 60, onda je manje korisno. Ako je ispod 40, onda je jako malo korisno. Ako je ispod 20, onda je beskorisno. I stalno se vrtimo oko riječi korisno, beskorisno. Šta je sada korisno, a šta je sada beskorisno? One su U svom primjeru na blogu, koji ćemo mi proći njihov članak da pročitamo šta su tačno rekli, naveli nekoliko primjera, jel? I naveli su i primjer kada se desi takozvano beskorisno stanje, jel? E sad, kako, šta je beskorisno, šta je korisno? Korisno je ono što daje novu informaciju, vezano za to, taj search query, za taj upit, za taj keyword, jele, nije agregacija postojećeg sadržaja. E, evo ga na primjer, e, ujel, evo ja sam uzao svoj primjer, ujela me osa neki dan i sad da sam ja googlao šta uraditi kada me ubode ili ujede osa, kako ko kaže, dobio bih prvo primjer, da se onaj da stavim limuna. Stavim limuna, vidim ne pomaže, i dalje boli, idem ponovo na Google, gledam drugi rezultat, kaže uberi tri vrste trave, smiksaj bilo koje tri trave, utrljaj pročić. Utrljam ja kopriv, gori ruka, boli prst, sve otišlo k vragu. Onda ideš dalje i gledaš i kaže uzmi leda pa stavi i tako dalje. I sve dok ne nađem rješenje, ja googlam dalje. U onom momentu kada nađem rješenje, ja završavam svoj put na googlu. Mogu sada kucati na primjer šta učiniti dan nakon uboda ose ili nešto tako, ali uglavnom ne više šta u ratu u tom trenutku, kveri mi se mijenja, upit mi se mijenja. I koristan sadržaj od ovih je bio onaj koji je bio koristan. Jel, vrlo aplikativno. Ajmo dalje, njihov primjer. Ukcaš ime nekog filma. I ako URL koji otvorišti ne daje dodatne informacije koje su opće poznate, koji je glumač, taj šta o čem se radi, nego jednostavno agregacija nekakvih odavde, odlomak, odavde, odlomak, odavde informacija i spakuješ tu u jedan članak. Ako je to slučaj, taj tvoj članak je beskoristan jer su gdje te informacije stoje, nisi dao nikakvu novu informaciju. Ali ako si ti portal za e, ocjenjivanje filmova, za, ili portal za filmofile, napišeš osvrt ili kritiku, taj dio se nađe u članku, to je onda koristan članak, zato što imaš tzv. unique contenta, ali nije samo unikatan, nego unique helpful content, dakle taj dio kojim ti pomažeš ne može se nigdje drugo naći. E sad, Šta oni rješavaju? Rješavaju stranice koje služe samo kao agregator podataka, nemaju sobstveni sadržaj. Što znači, one su zapravo duplicate content, ali ne duplicate content u smislu da su kopirali jedan naprema jedan neku drugu stranicu, neki su iz jedne uzele ovo, iz druge uzele ovo, iz treće uzele ovo, sve to nekako smiksali i nisu ništa novo svoje dodali. Jel? Ako ćemo to posmatrati, oni koji pratili SEO školu, vratimo se na VDF i DF, to znači da su oni spomenuli stvari koje spominju drugi, ali nemaju niti jednu maksimalnu VDF vrijednost koju su postavili sami. Ja. Dakle, pobrinu se da imaju sve informacije kao negdje drugo, ali nemaju sobstveni informacija koje su korisne. Znači, uvijek se radi o tome da je nešto, da je neki sadržaj Koristan. E, dobro, šta sam još htio napisati? Da, nakon naslov njihov je bio da će kazniti, to moramo znati, s, e, sadržaj, oni kažu, koji je pisan za Google, a ne za korisnike. Sad to može malo zavesti, taj naslov, ću pisan za Google. Šta to znači? Ja sam tražio kivode istraživanje, u radu je kivode istraživanje i onda to stavio... Uh, taj keyword u tajtli H1, tako ja sam i ja, onda će li mene penal udarit? Pa naravno da neće, nego je bitno šta si ti tamo pisao. Ako si pisao nešto korisno, onda je dobro. Ako si samo sabirao neke informacije, pogotovo koristio automatske metode kao AI content, onda si u problemu, ali do toga ćemo doći. Dakle, Google je strašio Steam, Ja da misle ljudi, o ne, ne smijem više ja li, uh, rad kiv od istraživanje ne valja to, kako se to nelogično pa naravno da je nelogično, kiv od istraživanje treba raditi nećete pisati sadržaj za nešto zašto niko ne traži, ali morate dakle, ovaj dio ispuniti da ste helpful druga stvar s kojim je Google plaši, jeste da će ovaj update kazniti komplet domenu, tako zvani side-wide panel, što znači on vi imate recimo sto blok članaka, od njih je većina korisna, većina, onda ćete dobiti boost, toga, zavisnosti od toga koliko je korisno i kolika količina ukupnog sadržaja je korisna. Ako Podbacite i ne uradite kako treba i većina sadržava je bezkorisna, onda i onaj dio koji je koristan će biti kažnjen. Dakle, ako gleda se domena, ako domena u svijetu interneta i dobrih ljudskih namjera ima pozitivnu ulogu u društvu da pomaže ljudima u određenim stvarima, znači na određena pitanja daje odgovore nakon koji korisnik ne mora dalje da traži ili dobije neke unikatne informacije, zadovoljan je tada će nam Google nagraditi komplet domenu. Ako je udio kvalitetnog sadržaja ekstremno velik, recimo ako je svaki članak vrhunski najbolji iz te tematike, onda će nam nagraditi sve članke. Jeli I to na jedan način koji je baš veliki boost. Tako su oni opisali, a ako... Bude više beskorisnog sadrža i ovaj kvalitetni će biti obezvrijeđen. Zato je ovaj update toliko bitan, interesantan i moramo voditi računa u njemu. E sada ćemo prvo pročitati oficijalni članak, pa ću vam ja kako prolazimo i skomentarisati kako i šta mi trebamo tu jeli, razumijeti. Ajmo da bacimo se na posao. Prije toga... Trebao bi možda proverati je li sve u redu na čatu, još svi ko buni. Dobro je, sve u redu. Idemo dakle dalje. Ovo je dakle oficijalni člana koji ću vam ja sad postaviti na čat od strane Google-a, pa možete pratiti kod vas na ekranu. Ja sam otvorio englesku verziju i sad ćemo pre, preletiti stvari. Dakle, oni kažu fokus je na ljudima, znači prvo idemo na ljude pa onda na robote na Google. To smo od uvijek znali i ovaj naslov se odnosi na one ljude koji misle da mogu napisat nešto kvalitetno bez da sjednu pisat, nego da na automatski način jeli, generišu neki sadržaj, a neku koju metoda ima. The helpful content update aims to better reward content where visitors feels feel they've had a satisfying experience while content that doesn't meet the visitor's expectations won't perform as well. Ovo je prva rečenica i jedna od najbitnijih rečenica. Zato sam je i pročitao. Dakle, bitan je osjećaj kako se korisnik osjeća kada pročita taj članak. Dakle, helpful content update cilja da bolje nagradi, da više nagradi, bolje nagradi situacije kada posjetilac osjeti da je imao zadovoljavajuće ili vrlo zadovoljavajuće iskustvo dok kontent, sadržaj koji ne pogodi, ne zadovolji očekivanja korisnika posjetilaca neće dobro proći u preludu. Ja. E, to, kako to izmeriti, o tom razmišljajte dok ovo budemo radili. Kako će Google izmjeriti da li je neko zadovoljan ili ne? U, prije nego što ste gledali ovaj moj video i gledate ovo uživo neki od vas, vi ste vjerovatno konfrontirani sa činjenicom, sa faktom, Da se ovde primarno radi o kažnjavanju AI kontenta i da Google želi da prepozna i kazni AI content. I da je to suština tog update-a. E, nije. To je samo jedan mali dio. Dakle, navjeli smo već one koje će bit kaženi, to su oni koje agregiraju sadržaj. Imamo one koje će preformulisati sadržaj, Dakle, uzmu neki pasus pa ga preformulišu putem content spinninga, putem drugih metoda koje, recimo, učimo na senior školovanju, da li ih znamo prepoznati i da ih ne koristimo, osim za određene slučajeve kada to ima smisla. Ko to želi učiti, neka upiše senior školovanje, upišće kren 1. septembra, više detalja imate na www.soba. Sljedeće. Ostavljamo ovu AI content, to treba posebno pojasniti. Sada idemo dalje. Kako će Google osigurati da e, bude ovaj novi update e, dobar? Nikako. <laughs> Znamo, to moram opet napomenuti, da većinu zadnjih updatea Google je vratio, uradio takozvani rollback i ne važe više. Ovo kažu da su pretestirali, Pa da im se svidjelo i sad ide globalno i ne ide e, samo za engleski jezik i zato nije core update, dira samo tekstualni sadržaj. Hamo tako reći, recimo šopovi ne moraju toliko brinuti ukoliko nemaju blog, e, ali e, uglavnom se svodi na sadržaj pisani na engleskom jeziku i nije globalnog karaktera. Ako to nije test, onda ne znam šta je test. Dakle, Google, nećemo im to vjerovati, ali kažu da e, proverimo ove tačke da bi smo o, o, odlu, odlučili da li je naš sadržaj koristan ili ne. Da li imamo trenutno ili namjeravamo imati publiku za naš biznis ili stranici koji e, će naš sadržaj ili koji naš sadržaj smatraju korisnim. Evo ja ću uzeti sad www.seo.ba u, u glave svojoj, kada vi dođete na tu stranicu, da li to vama korisno? Jeste. Zelite saznati više od SEO školi, imate neke SEO vijesti, e, i tu ćete naći sve vezano za SEO školu i za te SEO vijesti, ko zna, možda buduće bude i neki blog i tako dalje, ali uglavnom to je vama korisno kada tražite edukaciju u SEO polju. Dobro. Da li vaš kontent jasno demonstrira, iskustvo iz prve ruke ovo se odnosi na sajtove koje rade određene revjue, testove i lažu da su testirali usivače na raznim površinama i da je taj, taj usivač najbolji. Lažu dakle, da li je to, to tako i nije iskustvo iz prve ruke, nego pročitaju Amazon revjuse pa onda napišu neki svoj kao review. Dakle, da li imaš i ekspertizu, znanje iz prve ruke i dubino u znanju o toj temi. Ja dakle, ako otvaraš pišeš na blogu o SEO-u i sad ja počnem pisati o o obradi drveta. Ondar vrlo teško da će meni neko to poverovat. Prvo, niti imam ekspertizu iz prve ruke, rijetko kad sam drvo obrađivo, osim kad sam cijepo drva, a, onaj, dubinu u tom znanju definitivno nemam i Google će pokušati to da otkrije. Dakle, ako krijemo ko je autor, ako nema taj autor nekih kredibilitet, bit će teško. Ako se ne vedi Tip, ako nemaš video u kojem ti koristiš taj usisivač, teško da će ti neko poverovati da si ti, ili sliku koju ti držiš taj usisivač, teško da će ti neko poverovati da si ti usisavo i testirao. I duboko znanje o usivačima definitivno nemaš. Sad ću vam unaprijed, evo, evo ona sljedeća tačka Google me preduvitrio, da li vaša stranica ima primarnu namjeru ili fokus. Kad sam vam govorio, ima je ovdje dvije i pol godine od kad je SEO škola krenula, taj da se zvala još večernja škola. I je sam vam govorio da jedan sajt treba da služi jednom entitetu, jednom klasteru ili jednoj niši. Da idemo što bliže i da obrađujemo samo jednu temu. Dakle, svaštare, stranice svaštare su poprilično nadrljale na ovom update-u ukoliko ne mogu dokazati svoju ekspertizu. Dakle, izbacit ćemo iz našeg svjetonadzora web shopove, na njih se to ne odnosi, nego ajmo misliti o blogovima, o portalima itd. Da li to znači da neki veliki newsajt će sad nadrljati jer pišu i o privredi, i o financijama, i o autima? Ne, jer imaju ekspertizu. Ali ako ti imaš blog u kojem pišeš o uređenju ili sađenju biljaka, cvijeća, voća, povrća i onda počneš pričati o nuklearnoj fizici, ne ide to zajedno i nebitno samo sam stavljati dva potpuno različita primjera, ali treba imati fokus. Znači, ako sajt ima, nije jasan mu fokus, trebao bi biti, inače će biti jako teško dokazati drugu tačku. Četvrta tačka, nakon što pročita, eh, nakon što pročita, korisnik, vaš sadržaj, da li će neko otići da osjećaju da su naučili dovoljno na temu da im pomogne da dosegnu svoj cilj. Dakle, neko ide na Google, ima neko pitanje ili cilj, želi nešto uraditi, Googla kako to uraditi, koje je moje rješenje, i ako si ti jedna od puzli koje se uklapaju u dolaženja do odgovora, onda si ti, naravno, dio toga i kvalitetan i korisnik će osjećati da je naučio nešto novo oko tebe, pa ili će stati tražiti, reći, to nije trebalo, to je ta informacija, ili će, dakle, reći, super da sam to saznalo, hvala vam, ali kako još ono, kako još ovo, Evo, ubola me osa, stavio sam leda, prošlo je, i sad u tvom članku samo je spomenuto da led najbolje pomaže protiv otoka, ali mi ne piše kako da izlazim onu žižu, onaj repić od ose, kako je najpametnije. Onda idem googlati to. Ja. I sad moramo ponovo crtati, jer neko je već na čatu odlično spomenuo. Kako će Google ocijeniti je li sadržaj bezkoristan ili korisan? Zašto se meni ovo otvara? Ptice znaju, dobro. E, sad, kako će Google znati je li sadržaj korisan? Pa vrlo jednostavno, znači imamo Google, Google rezultate, pretrage ili tak search engine result pages, SERP ili SERPS. Sa Googla neko dođe, dakle, na website koji je na prvoj poziciji, ja ću ovako napisati domen1.com i ukoliko na domenu 1 ne nađe šta je našao, on ide nazad na Google ili ide na neki drugi domen, evo ovde nazat ćemo ga domen 11, koji smo mi linkali iz članka. Dakle, ili završava svoju potražnju, Našao je cilj, došao do cilja, cilj. Ili je došao do cilja, ili nije. Ako nije, vratit se na Google, ili će kliknuti na neki link koji smo mu mi dali. Ako se vrati na Google, on će onda naravno ići na domen broj 2, ili na neki sljedeći kojemu se svidi unutar Google rezultata. I onda ide kod njega. Kod njega, ako nađeš šta je, Tražio, onda će završiti, cilj je postignut. Ukoliko ne bude zadovoljan, može ići na domen koji je linkan unutar tog članka, a može biti i da se vrati na Google. I tu sad imamo dva faktora. Dakle, ako neko sa Googla ide na neki sajt, mi znamo da na Google se deslo tipa hiljadu impresija, oti hiljadu impresija... 150 ljudi je kliknulo na domen 1 i on ima CTR od 15%. Jel, ja, CTR, ovdje ćemo napisati CTR 15%, ovo se može malo i povećati da vi vidite to malo bolje, evo ga. Dakle, ima CTR od 15%. Ukoliko se vraćaju ljudi, ima neki bounce rate BR, recimo 5%. Šta se dešava sa ostalih 10% Znači 15% ljudi koji su došli, evo ovde ćemo staviti tipa, lupam, hiljadu ljudi, dolazi, traži to, dolazi na Google Serbs, i ti tih hiljadu moramo ovde staviti nekog čikicu, ne može ovako, evo, čikica tu, A, zašto piše da je on ektar? on nije ektar, on je pravi čovjek, nemojte reći da glumac. Evo, i on, oni dolazi na Google, 15% od njih klikne na domen broj 1, 5% se vrati, nisu našli što treba, pa idu dalje. Sad govorimo samo ovima koji su došli u postocima, koji su došli na domen 1. Može biti da 5% dođe do cilja, kaže to je to što sam tražio, a 5% ode na link koji su mi njima preporučili. Ja. <kuh> ok, šta je onda s domenom broj 2? Na domeni broj 2, pošto je ona na drugoj poziciji, ima manji CETER, Recimo 10%, od 10% niko se ne vrati, 0% ode na Google, jeli, a 10%, ajmo 5% ode na cilj, stigne do cilja, a 5% ode na sljedeći domen. Imamo treći scenarij, da malo to pojasnimo, imamo treći scenarij, u trećem scenariju dođe, dakle, recimo, sada na trećoj poziciji, imamo CTR od... Ja sad sam lupam ove CTR-ove, da znate, da neko se ne uhvati. 6%, vraća se na SERP-ove e, nazad, bounce rate 0%. Bounce rate, što malim slovom, bounce rate 0%. Imamo link na neku domenu. Ajo, vazdan ovaj, ajo, zezah. Vidite, pobjegnem ispod miša, moram biti brzo. Niješ <laughs> mene zaprekavati. E, ja ću te kopirati. Ima neki link na neki domen, 33.com i imamo, naravno, one koji su postigli taj cilj koji smo tražili. Evo ga. Sad je ovaj našao neku putanju ovda. Nama je draža putanja ovda. Evo ga. I svi 6% je otešlo, doseglo cilj i niko nije kliknuo na link. Dobro. Sad, šta je od ovoga najbolji? Najbolje signale šalje domen broj 3. Svi koji uđu ne vraćaju se na Google, niti idu dalje. To je najbolje. Znači ovaj bi prošao kod Google Adbeta, ovaj bi prošao odlično kod ovog Google Ova Ovaj bi domen broj 2 je jednako dobar kao ovaj. 5% ide do cilj, 5% klika ovde, ali vidimo da 0% se vraća Što znači da ne, riješili su tu dilemu, shvatili kroz tvoj članak da treba još nešto da pogledaju, pa oduvamo. Ovi su bolji od ovih koji su trenutno prvi. A oni su najgoriji zato što najveći broj se njih vraća na Google. Dakle, čisto CTR i bounce rate. E sada, malo da zakomplikujemo, da ne bude to tako jednostavno, hajmo reći. Da, ovo je dakle model broj 1, ajde, kopirat ćemo čitav model, jer će vrvatno neko kasnije tražiti ovo da vidi, iako ne znam šta će vam, ali može biti sljedeći scenarij. Da domen 1 preporučuje domen 11, da i domen 2 preporučuje domen 11, i da i ovde 5% ljudi ide, i da domen 11... Evo u ovom slučaju, zapravo sam rangira, da to nije ovaj domen nego ovaj ovde dole, znači sam ima ranking, nigde ne idu ljudi nakon njega i sad umjesto da ove strelice pokazuju tu, morat će pokazivati ovde. Dakle, ova strelica ide sada tu, ne znam zašto opet me želi prevariti ovde, to želim da postignem, a ovo ne postoji i vidimo da onda je ide 5%. posto. Šta se sad dešava? Imamo CTR 1 talčlanka. Zašto ga obrnuto telo strelce? Zato što i sad izbriše zato što me živciraju. Evo ga. I ovde isto 5% ostalo, al' tako jeste. Znači ovaj domen je Rima sam ranking i drugi domeni ga preporučuju, a on rješava problem u svim slučajevama. Dakle, imamo i neki CTR unutar članka. E, sad će neku reći, pa ja ću to vrlo jednostavno riješiti, samo izbacim sve eksterne linkove i neće nigde moći ići, a će glavni. glavniji. Jel? nije. Jer onda ni se riješio problem. Znači, ovih 5% ljudi, ovih 5% ljudi će se onda vraćati i ovo će ti skočiti na 10% ako to uradiš. Znači, ako domen jedan odluči, ja ću ukinuti ovo, onda ćemo se ovde povećati na 10%, ne 15%, nego na 10%. I onda će imat strašan signal na Google-u, o, puno više ljudi se vraća, nije u redu, onda će još više i nadrljati. Dakle, nije rješenje maknuti eksterni linkovi svojih članaka, nego je rješenje, Da ono što se nalazi u onom tamo članku, ubaciš u svoj članak i vidiš da li je to dovoljno. I trebali bi to da uspijemo da napravimo to da to tako funkcioniše. Dakle, izbacivanjem linka nismo ništa postigli, ali ako izbacimo taj link i dodamo sadržaj koji će to riješiti, onda smo na konju, kako kažu. Jesmo li ili nismo li? jesmo ako smo sigurni da je to informacija koja je njih zadovoljavala kada idu na domen 11 šta ako nismo dobro ocijenili šta njih usrećuje ovde šta onda kako mi možemo znati da korisnik nakon domena 11 nije otišao na domen 111 jer je našo ovde 4% ljudi tipa su ovde sad našli rješenje El, 4%, a 1% nije, ide dalje. Šta ako mi pokrijemo ovih 1%, a ne ova 4, ili ova 4, a ne ova 1? Nije loše biti jedan od ljudi, jedan od sadržaja u životu nekog drugog čovjeka koji pomaže, ali mu ne riješi komplet problem. Primjer. Nekom je treba hitno 1000 eura da vrati, inače mora u zatvor. Fiktivan primjer. Vi ne možete dati 1000 eura nego mu dadnete stotinu. Jeste li vi pomogli? Jeste. Ako ste mu dali 500, još više, 600, još bolje. Ali niste, ne možete dati 1000, jednostavno nemate ta to. Ja Nemate 1000 eura da dadnete, nemate ekspertizu, nemate znanje da u potpunosti zadovolite potrebu onoga koji traži. I nije loše onda reći, slušaj, Arane, ja ti mogu dat šesto, ali ti iđi kod ovog ili onog, on će ti vjerovatno dati ostalih 400. I da li je korisnik onda zadovoljan sa nama? Jeste. Da li smo mi tada korisni? Jesmo. O tom se radi. Ono što ne valja, jeste ako niko od njih ne riješi problem ili pitanje koje imao, kada recimo direktno da je ovde sad 0% i da šalje vamo i da ovih 5% bude prosljeđeno na sljedeći sajt, onda taj sljedeći sajt prosljeđi ti 5% u sljedećem sajtu i ovi nikad ne riješe problem. Jer, ja. primer koji Google navodi je sljedeći, kaže traži datum kada će izaći reki film u kino, iako nije poznato kada će biti. I onda vi imate landing page, release date, šta ja sam znam, evo Top Gun Maverick, je taj, taj datum u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, u Madagaskaru, u Americi, nebitno, gdje. Znači, release date tvrdimo da znamo, a on uopšte nije poznat. I u tom slučaju korisnik je razočaran, slagan, jeli? a mi e, za to rangiramo. To će izbaciti. Ranking će dobiti onaj pozisnog ko kaže, još trenutno nije poznato kada će biti. Unestite se u naš newsletter da vam javimo kada bude vašem Gradu ili tako nešto. To je korisnije nego slagati. I sad jedan primer iz prakse koju sam testirao. Traže djeca, a ne toliko djeca, prosječna doba igranja igrice 34, ljudi traže neki cheat da varaju o igrici. I neke igrice zaista imaju cheatove, neke igrice nema, ne postoji cheatove. Međutim, to neće te ljude sprečiti da googlaju ime igrice i riječ dodatno cheat. I onda mi njih šaljemo sa jedne na drugu stranicu, ovde mora poput neki formular, ovde mora nešto poklikati, ovde u neke metode monetizacije, ali taj cheat na kraju krajeva njima će raditi. I ako dođu do kraja fanela, recimo ovde da je šalje još na neku četvrtu domenu, tamo im piše ukcaj taj cheat tu i tu, oni ukcaju i to ne radi, onda oni samo ostave na stranci ocijenu da im to ne radi. Pošto ima milijardu fake ocijena da to radi, to izgleda sve prema vani legit. Međutim, Google tvrdi da oni mogu sada da ustanove da li je to zaista pomoglo ili nije pomoglo. Ja, to ćemo da vidimo kako će to da funkcioniše. Ovo je samo još jedna od mjera da se izađe u kraj, stane u kraj, spam sajtovima, oni koji pišu da malo lakšavam, oni koji pišu uh, unikatan, dobar, koristan sadržaj i da ima, bitno je ovo eto u novije vrijeme, da ima informacija koju nemaju negde drugoje, da nije samo sažetak opće poznatih informacija, nego da ima neku dodatnu vrijednost. Dodatnu vrijednost ima onda ako ste vi ekspert u tome, dakle kante se pisanja nečega o čemu nemate pojma ili malo znanja ili nedovoljno znanja i da taj tvoj domen na kojem ti pišeš treba biti posvećen jednoj niši klasteru, entitetu, bilo čega ali da ne izlaziš van svojih okvira. Da pišeš i radiš i kreiraš sadržaj koji ima koristi od njega, a to možeš samo ukoliko se držiš toga. I onda će ti čitavu domenu Google nagraditi. Znači, ako ste vi multi-talent i razumijete se recimo u, u šah i razumijete se u uzgoj povrća. Nećete napraviti blog onaj, šahista baštovan, ne.com, nećete napraviti blog sveošahu.com i sve ovo povrće i luzguje povrća.com. Razdvojite te dvije tematike na dva bloga. A ako na jednom blogu već imate 80% sadržaja koji se tiče šaha, a samo 20 uzgoju povrća, Onda ćete izbrsati te sadržaje za povrće, otvorti novi blog i tamo redirektuva taj sadržaj na novi blog, tako da su domene odvojene. I kad Google ocijenuje da, da li su tvoji članci o šahu korisni, ako jesu di će ti čitavu domenu, ako nisu spustit će. A ako ti je, recimo, sadržaj u uzgoju povrća odličan, vrhunski, na toj izolovanoj domeni, onda će ti nagraditi za to, ako ne valja kazniti. To je strategija iza toga. Hajmo vidjeti šta piše i dalje. Dakle, da li će izaći, to je glavno, i imate osjećaj da su imali zadovoljavajući uh, iskustvo. Uh, da li se držiš preporuka za core update i product review, u prevodu core update to puno zlistati product reviews da niste slagali svoje product review, dakle ako i niste slagali, dobro je. Avoid creating content for search engines first, evo ga. I sad dolazimo do dijela gde ćemo se osvrnuti na AI, šta je AI content? Er, Artificial Intelligence Content. Sadržaj koji je kreiran uz pomoć ili samo uz korištenje umjetne inteligencije. Moramo znati, o tom sam više puta govorio, sad ću to skratiti. Vrlo rijetko koji tool zaista koristi AI, umjetnu inteligenciju, većina njih koristi machine learning. Ono što oni rade putem machine learninga ili kratko ML-a, To se može većinom uraditi i sa takozvanim content spinning tekstovima. O njima se isto uči na senioru kako ih napraviti, kako ih detektovati, koja je razlika. Razlika između spinera i ovih machine learning tekstova je u tome da machine learning ima neki automatski vokabular iza sebe, pa mijenja sinonime i tako dalje i koristi ono što već ima od znanja da ti preporuči neke stvari. Kako god okreneš i obrneš, imaš jedan članak ili više članaka i svakog uzmeš nešto, jedan naprema jedan ukradeš, odradiš spinning, dakle riječi izmijeniš za druge riječi sinonime koje su slične, jeli, i onda dobiješ novi tekst. I novi tekst je zapravo isti, onaj, stariji, samo koristi druge riječi. Naravno da je to loše, to Google prepoznaje ovako. Machine learning, jeli, može dodatno, ka, i u content spinningu mora se reći, no malo promočka rečenica je to da još besmisla stvori, jeli, ali up, uz pomoć onoga što može da vidi, da predloži malo bolje konstrukcije rečenica, da se ne svodi samo za zamjenu imenica, nego da se mijenjaju i glagoli, konstrukcije rečenica i tako dalje. Ali rezultat toga je u suštini samo sofisticirano promiješan isti onaj članak, to jest tri članka sastavljena, može biti 100 članaka sastavljeno, ali uglavnom je sastavljeno od nekud i nije originalni, novi sadržaj, ništa novo nećeš saznati. Zašto? Zato što si uzeo ABC,, B, C, jel sadržaj stranica A, B, C, samo naprave B, C, A, C, B, A, i tako dalje, A, B, B, C, i tako dalje. Nisi dodao nikakav sobstveni sadržaj. I e to je jedna... To jasno će Google kazniti. To je namjeravaju kazniti. Da li će uspjeti detektovat? Vrlo vjerovatno da. Samo se postavlja pitanje šta ako... Na internetu, pogotovo na našim ovim jazicima z Balkana, nema ništa bolje napisano nego to što smo mi smiksali. Šta onda? Šta ako nema Ipa imamo mi automatizovan tekst putem machine learninga ili putem content spinninga o tome kako promijeniti gumu, pa sad na Golf 4, 5, 6, 7, na Opel, Astra, ovo ono, Škoda, Octavia. Za svaki model auta kako promijeniti gumu na tom tom auto ide isti tekst, samo se vrte riječi Škoda, Octavia, Volkswagen, Golf i tako dalje. Da li taj tekst Google treba da kazni? Naravno, ali samo ukoliko ima drugi tekst koji je napisan unikatno. Dakle, ova skala je uzetno bitna. Da li je nešto besmisleno? Ako je nešto besmisleno, onda je i beskorisno. Jel, ako je to nam, ono promiješane rečence i ništa se ne čitaš i ništa ne, ne možeš razumjeti, ni primijenit, to je besmisleno. A ako sadržaj ide ka tome da ti pomogne da riješiš problem, onda je ok, ako neko googla kako promijeniti gumu na Mercedes A klasi, nebitno. Izađe naš čalek koji je spinovan tekst ili machine learning tekst, pomogne toj osobi, to je koristan sadržaj, pazite. Korisniji od toga može samo biti nečije iskustvo u mijenjanju gume sa Mercedes A klase i kaže, pazi, ima tu i tu ta funkcija, dizalca i nije baš u redu, moraš držati to, je bolje stavi nogu, meni je prst i tako dalje. Personal experience, lično iskustvo i ekspertiza, htjeli mi, ne htjeli, mi smo jednom ekspert za mijenjanje gume na, Golfa, na Mercedes A klasi zato što smo promijenili sami. Dakle, to je već srednje dobar kontent, bolji od njega je onaj koji je ručno napisan, jasno. E sad, između imamo, dakle, unikatni kontent, dole imamo besmisleni kontent, iznad besmislu je spinovanog, iznad spinovanog je machine learning, i između unikadnog i machine learning imamo AI kontent. Dugo je našeg roku, sam jednom pričao, kada ima smisla koristiti AI kontent, kada ne. Prvo, ponavljam, većina njih nisu e-jaj, iako piše e-jaj na njima, a oni koji jesu e-jaj, oni mogu učiniti sljedeće. Oni vam ovu reći, na osnovu sadržaja koje je na internetu, šta vi treba da spomenete da ne biste nešto zaboravili. Je li vas sad ovo nešto podsjećao? Dakle, on vas inspiriše i pomaže i olakšava vam da dođete do cilja da napišete članak o nečemu. Recimo, moj pas ima proljev ili proljev kod pasa. Izgleda vrlo jednostavna tema, je li tako? Proljev kod pasa, to napisat, pa šta je to, dva, tri sata istražiti, pa ću ja to napisati neć. Isto je što nećeš pomoću AI-a napisati dobar članak za proljev kod pasa. Nećeš. On će tebe pomoći da mnoge stvari spomeneš. Ali puno više stvari koje treba spomenuti i posebno ne može ti AI content pomoći, šta? Da smisliš novi unikatni sadržaj bazirana tvojoj ekspertizi. Dakle, AI content na kraju kreva nije ništa drugo neg spinning text machine learning samo na većem nivou. Isto to uzeo on, ovih su, recimo, spin text uzme pet stranica s koje ispinuje Machine Learning sa 1000, AI uzme sve strance koje su indeksu, ali ono što ne može proizvesti je novu ekspertizu, novo znanje koje se ne nalazi niti u jednom failu, niti u jednom URL-u unutar tog pojma u indeksu Google-a. I zato AI content isto je na meti. Ako si ti samo na najmoguće, ljepši, poluautomatizovani način stvorio novi članak, kompendium, sažetak, onoga što ima već negdje drugo na internetu, ti si samo to uradio. Nic iznio svoju ekspertizu, nic dao nešto novo. Ti si trbaba tračara. Ti si beskorisan član društva, samo prepričavaš šta su ovi rekli ovima koji još to nisu čuli. Ali nikakvu vrijednost ne daješ, niti stvaraš novu vrijednost, samo trošiš džaba struju. Isto to važi, sad se moram napiti malo ovog zdravog čaja. <laughs> Isto to važi za člana koji je ručno napisan i ne daje nikakvu korist. Google će prepoznat da je ručno napisan, ali nema nikakvu novu informaciju. To vam je gradacija sadržaja. Od besmisla do super korisne stvari. Znači, članak koji je najbolji na internetnu na određenu temu jeste onaj kada neko otvori taj članak, želi da sazna na taj keyword, na tu temu, na taj upit, na tu bol. Sazna rješenje i negde dalje tražiti, to je savršen članak. Vi ste njemu riješili sve probleme. Ukoliko mora ići dalje, nije loše, nije loše, jer ste ga poslali negde dalje, Jeli? Ali ako većina nije riješila ništa kroz tvoj članak i skoro svi idu dalje, to jest nazad na Google ili na link koji ste proslijedili, onda ne valja. Morate pokriti makar jednu, jednu vrstu upita. E, većinom URL-ovine rangiraju za jednu stvar, nego za, za jedan keyword, nego za više keyworda. Jedin člankom mi možemo zadovoljiti više keyworda, ali uvijek će biti to keywordi s koje nećemo potpuno zadovoljiti. Jel? Recimo sad neko kaže <clears throat> proljev kod dalmatinca, ne kod uh, uh, stanovnika Dalmacije, nego dalmatinara, kod psa dalmatinara, dalmatinac kao mi kažem u I sad on tačno da zna šta je proljev kod dalmatinca. I mi možemo reći svi proljevi kod pasa se snadila i on će biti zadovoljan. Ali ako kaže žuti proljev kod dalmatinca i mi ne spominjemo žuti proljev i šaljemo ga na članak gdje on može saznati o vrstama, o bojama, da izvinete, govana kod pasa, šta one znači koje mogu imati uzroke, onda smo mi njega poslali na super mjesto. Mi smo samo dio klopke. Jali. Ali ako ni na jedan upit ne dajemo vrijednost, ne dajemo rješenje, onda smo loši. To ste nam se sad shvatili. Idemo ovo sad brzo proći pa da vidimo šta nam je činitelj. Da li je sadržaj primarno napišen, da, napisan da privuče e, search engine, pretraživače, ili je napraven za ljude? Nadam se da pravite sadržaj za ljude, onda ne morate brinuti. Ako pravite samo za search engine, to nema koristi. Jeliko? ARIU PRODUCIUM, LAWTA, da, DA LI TI PROIZVODIŠ MNOGO KONTENTA, MNOGO SADRŽAJE NA RAŽIŠTE TEME, PAZITE, SVAKA OVA REČENICA U OVIM OBAVIJESTIMA JE DOBRO OSMIŠLJENA, DA LI KREIRATE PUNO SADRŽAJE NA različite TEME U NADI DAĆTE KOD PROTRŽIVAĆA DA URUŽA, TO SU ONI ZBRDA ZDOLA PORTALI, JELI, koji PIŠU NA SVE TEMA, NIŠTA NE NAPIŠU NEŠTO KORISNO to će biti kažnjeno. A ako imate više tema koje se razumјете, само ih раздвојте, jer една експертиза ваша може бити боља nego друга. Da li користите extensive automation, intenzivnu, produženu, i, i, i, i mnogo više korištenu automatizaciju kao content spinning, machine learning i AI content da proizvedете noge teme? Znači, ako pretežno vaši tekstovi su spinovani, machine learning napisani ili koriste AI, nadrljali ste. Are you mainly summarizing? Da vi sažimate? Vidite vo. Šta drugi imaju da kaže? Bez dodavanja mnogo vrijednosti. Znači, nije dovoljno dodati jednu novu stvari. Kažete, znate li, ako imaju crvene taškice u žutoj kakici od pasa, onda je to i to problem. Pa dobro, a šta ako imam žute pjegice u crvenoj kakici? Trebao se napisati, ja li? Dakle, ne samo dodati jednu rečenicu dodatnog veliova vrednosti, nego dodati malo više vrednosti. To samo možeš ako tome znaš. Evo vam primjer, uživo i sada gledate. Pročitali ste jedan SEO članak, drugi SEO članak, treći SEO članak i Bog zna šta već i sve ovo što vam ja sada kažem nigde niste čuli. Mislim, u ovom obliku, u toj dubini, sa takvim objašnjenjima, e, to je taj value. A zašto mogu dat taj value? Zato što je to moja ekspertiza. Da sad trebam pričati o SUS motorima i kako funkcionišu i optimizovati, ne bi znao dalje od petračenica. I to pokazuje da sam lajk za SUS motore, ali evo nešto znam u SEO-u. Ajmo dalje. Pišete li stvari? Jednostavno samo zade toga što su u trendu a ne zato što biste vi pisali to za vašu ciljnu publiku inače. Dakle, ne pišite sadržaj samo zato što je sada trend i zato što ti misliš da si ekspert. Evo, ja imam često nagon da pišem nešto o kriptovalutama, o NFT-ovima, o Tesli, o elektroautima, ali ne... Ne pišem o tome, zato što ne znamo o tome dovoljno, ne mogu pružiti pručit, drugi value, a pogodovo pobogu nekaćim to na blog. I sad na ba blogu imaju članci, dva članka, koje su izuzetno popularne. Jedan je kuhinje u BiH, moram ga izbrsati, jer nema veze sa SIO-om, i drugi članak koji se odnosi na kako tvoriti firmu u Bosni i Hercegovini za 162 marke. I to ću vrlo verovatno morati negde premastiti, a to je žao tek tako baciti. To je jedan od članaka u BiH sa najviše komentara, koji nis, da nije portal neki, ali da se jer sa portalno. Dobro, 1700 ovako nešto komentara ima, nisam dugo gledao. Dobro, dakle, to nam je bitno da pišemo samo za stvari koje bi nači. Ja sam to tada pisao jer sam mislio da je korisno za moju publiku. Ispostavljamo se da je korisno za onih koji traže preko Googla, ali u to vrijeme koga intresa SEO nije njega baš interesovala to. Moje preporuke knjiga su interesovali ljude koji su za SEO, pa njih mogu ostaviti. Ja. Da li tvoj kontent sadržaj ostavlja čita oce? Tako da misle da moraju pretraživati ponovo da bi dobili drugu informaciju. To sam sa ovim grafikonom ovde uznuš poprije ko objasnio. Dakle, trebamo se treba što više ljudi da nema potrebu da se vraća na Google. To je da nam je bounce rate što manje i to će biti super. Are you writing to a particular word count because you've heard or read Google has a preferred word count? No, we don't. Znači, kaže, da li vi pišete do određenog broja riječi zato što ste čuli da Google preferira određen broj riječi? Ne. Mi ne preferiramo. Nedim vam davno rekao da ne preferira određen broj riječi nego kvalitet. To je isto ovde piše da li ste e, negdje ovdje u članku dodavali bespislene rečence samo da biste popnuli broj riječi. Da, mnogi od vas jesu. I to ne treba raditi, rekao sam, ne treba, i pokvari VDF, IDF. Kad razumiješ jednog dana šta je VDF, IDF, pokvari ta besmislena rečenica. Samo sadržaj stavlja ko ima korist. Dokle trebam pisat, dokle ima šta reći? Ja pa šta ako imam samo 300 riječi reći? Samo 300, to je taj članak. A šta ako budem pisao 10.000? Pa piši 10.000. To je odgovor na koliko dugo treba biti član. Samo sa onom jednom distinkcijum koji su i oni rekli, da naučni članak ima više od pet, onaj paper koje spredaje u naučne istraživanja, ima uvijek, mora imati 5000 riječi ili više, pa ako napišete 5000 riječi ili više, veća je mogućnost da ste vi zapravo ekspert. Ukoliko niste dopisivali besmislene rečenice. Ako su sve besmislene rečenice i to odlično. That's the content Google wants to see To je sad rekao že Google želi vidjeti. Ja imam jedan projekat koji Google nikako da prizna. Vezan za pse i baš me interesuje ovaj update. To su najkvalitetniji tekstu na internetu za određene stvari za, vezano za pse. I ranking je nikakav, samo jedan od dva članka imaju top 10 rankingu, ostali ne. Ako nakon ovog update-a ta domena ode u nebesa, znaćemo da je Google uradio kako treba. Barem ja po svom primjeru, jer znam da su to pisali doktori nauka i po dvoje troje u isto vrijeme i napisalo odličan kontent, takvog kontenta nema na internetu, a ovoga Google ne želi plasirati. Vidjet ćemo da li su u tome uspjele. Da li si odlučio nekada da uđeš u neki topik, u neku nišu, bez realnoj ekspertize, ali uglavnom zato što si stijela da dobiješ posjet uz Google, -a. jesmo, često, ne valja to raditi. I e, da li, evo ovo im je jako bitno, da li tvoj sadržaj obećava da će dati odgovor na pitanje koje nema odgovora? Tako kao primjer da dajete release date kada će izvati neki proizvod, film ili serija kada ona još, kada jaš taj release date, datum izloženja nije potvrđen. To je taj njihov primjer. Dobro, e, ovo je jedan relevantni izvor. Drugi relevantni izvor za naše današnje druženje je ovaj blog čanak cijeljenoj kolege Glenn gabe koji je imao priliku da priča da na prvi Zoom e, sastanak sa Deni e, Denis Sullivanom. I nji dvojice su pričali i oni nama kratko su suzio su to na šta on misli. Prvo da naučimo HCU je skraćenica za ovaj update, vrlo verovatno ćemo se mnogo њim baviti, zato se helpful content update kratio sa HCU. Dobro, iz Denis sa Levinom su još jednom podvukli da ovaj update ide paralelno sa product review s updateom, koji također samo važi za englesko govorno područje. E, dakle, mi na Balkanu smo u prilici da vidimo šta će se na engleskom govornom području desiti s ovim updateom i onda lagano sjednemo i primjenimo na naše strance. Dakle, ukoliko imate strance na našim jazicima, domaćim ili na jazicima koji nisu engleski, sačekajte, vidite, vidite šta je update uradio i onda se zalete i popravljajte. Nemojte na osnovu jednog članka drugog članka čak mog videa ići i popravljati stvari osim ako ste baš zglajzali, sve vam je napisano putem spinninga, vaša inlendinga i kontenta i na kraj kreva pisate bez korisne članke, onda brzo krenete s novom domenom koja nudi koristan sadržaj. E, idemo da vidimo šta je bitno. Bitno je ovo da je to po, rijetko kada site-wide ranking signal, znači ukoliko, kao što sam rekao, Google ocini da većina vašeg sadržaja je Bezkorisna domena će dobiti po glavi, ako mi smatruje da većina sadržaja je korisna, dobit će, dakle, plus. O poddomenama, dakle, da li važi to i za poddomenu, ako na poddomeni imam tipa recepti.seobaa, Da li ako mi Google nagradi za moje SEO aktivnosti, da li će nagradi po domenu i obrnuto, da li će kaznuti ako ja zeznem sa SEO ba, odgovor je ne, iako su oni ovde smrljavali svega i svačega, odgovor je ne. Sada ta podomena je u Googlu se vidi kao e, posebna domena. Mogu li, sad umjesto da izbrišem sadržaj, Jeli to? Staviti na nu indeks i kažem Google-u ovo neće da mi vrednuješ, ovo je neko sranje. Pa šta će ti? Šta će ti onda taj sadržaj ako ga ne želiš u Google-u a pisao si ga prvenstveno za Google? Mislim, jeli? Znači, on je bez, ti samim tim kažeš da je beskoristan, e, ne bih stavljao na sadržaj no indeks, nema smisla, osim ako negdje drugo treba vam za Facebook kampanju, treba vam za e-mail kampanju, neku drugu marketing kampanju, vam to nešto treba, ok, ili korisnici dolaze odnekle, a ne preko Google-a tu kod vas, ok, stavite na no indeks. Ali to je tako rijedak slučaja da se može reći ne, bolje je izbrši, to redirektu ili spoji tri članka u jedan, pa da imaju smisla, ali no, indeks nije baš pametna stvar. E, da, ovde je izuzetno bitno ove bullet pointe i on je na njih ulazio, dakle je li ovo core update? Nije core update jer ne tiče se svih nekih tema, također nije core update zato što je samo na engleskom jeziku ali po svojoj prirodi ulazi, dakle, u stalni update, ulazi u stalni update i u tom stalnom update-u, e, samo ima neki poziv, dobro, u, stal, u stalnom update -u, dakle, bit će dio regularne Google provjere koja je moguća, koja se konstantno radi. Dakle, Ovaj dio, nakon što se verifikuje, pa nada, ja se nadam da će se verifikati, da će napokon nagrađevati uh, super sadržaj umjesto onaj koji ima najviše backlinkova, uh, ja se nadam ovom, i ako to bude, onda će to ući u regularni algoritam, naravno, za sve jezike. Ono zašto, jedan dio, zašto mislim da ima ovaj dio za detekciju AI kontenta? Ajmo vratiti još jedan korak nazad. Da li Google može detektovati AI contenti? Reći, ovo je AI content. Oni tvrde da da. Po mom znanju koje ja imam, to će biti vrlo teško. Ima više, kako da kažem, AI peterna algoritama, Jedan od najpopularniji, njega je lako detektovati, zato što ima inverzna ruska formula za to, ali druge AI vrste Google ne može poznavati jer su patentirani. Dakle, oni AI tool-ovi koji koriste otvorene patente ili opće poznate stvari, on ovde ispominje nekog od njih, samo da vidim šta on je spomenuo, a mislim. Aj nije bitno, na letju kasni. I evo AI e, content ima ovda link, AI e, generated content. Da, da, da, da. E GPT-3 on spomeni. Esa fore GPT-3a koji recimo koristi, ja mislim Jasper uh, Jasper, ja mislim definitivno, i ovi puno manji tool-ove svakako, samo ima firma AX Semantics, evo i od par kilometara, oni to ne koriste i ima, recimo, jedan startup u Berlinu koji isto ne koristi tu metodu. Ova od AX Semantics-a nije patentirana, nego oni čuvaju tajnosti, a ona od startupa u Berlinu je čak patentovana, ali nije u javnosti poznata. Kako GPT-3 radi, To, ta AI model možete vidjeti i ako vi možete vidjeti, može Google raditi kontra. Dakle, AI content koji je pisan, AI modelima koji su uopće poznati, oni su nadrljali. Ovi koji nisu uopće poznati, vrlo teško da će Google njih moći prepoznati. Dakle, o tom se radi, da li Google to može prepoznati. Dobro. Tr -tr -tr -tr, šta sam sad htio reći? Da, dobro. E vidimo da li Google može prepoznati AI content, kao što rekao da i ne. I ako ga prepozna, hoće li ga kazniti da, ukoliko, nema bolj, ukoliko ima boljeg sadržaja, ukoliko nema boljeg sadržaja, ostaće ga tu. I to ulazi kao jedna stavka. Nije sad da ide Google kroz internet, engleski, i govori ti si AI content, izlazi, ti nisi, ulazi. Nije to jedini kriterij. Kriterij je ovo, kakav imaš CTR, koji imaš bounce rate, koji imaš CTR prema dalje i kako ti je raspodijeljena ova satisfakcija korisnika, koliko je njih došlo odmah do cilja, koliko je moralo produžiti do cilja, koliko se moralo vratiti da dosegne svoj cilj. To je izuzetno bitno. To je druga stavka i što je interesantno, ove podatke oni naravno imaju, a ove prve podatke, da li je nešto AI content ili ne, Mogu se pouzdati na svoje znanje, kako kažu, da ga imaju, ali pitanje je da li će svaki AI content naći. Neće biti ni jedno, ni drugo odvojeno, nego zajedno. Ono što prepozna koje AI content, još jednom, koliko nema boljeg sadržaja, ostaće da jeste, ako ima, izbacit će ga u potpunosti. Dobro. E, nagrada je, dakle, da čitamo domenu. Domajn bi trebao pripadati u jednom entitetu ili još bolje jednoj niši i da vidimo da li se sad nešto tu desilo i šta da uradite ako se vama to desi. Recimo sada imate e, sajt na ingleskom i sad vas u budućnosti zakaći. Evo ga SEMrush senzor, otvorimo SEMrush sensor koji govori koliko ima volatiliteta ili promjena u serp povima Sve ćemo engine result pages. U 30 dana i vidimo da danas to nije ništa strašno. U Americi gledamo da to je ta englesko govorno podriječna. takođerne. također ne. Kad ovde bude skočilo na very high, značite da update dolazi i da možemo da malo povirimo u rezultate. Kada će doći taj update na uh, druge jezike, ne znamo. Pitanje kako će ovaj uopšte i proći. I... Zašto je ovaj welcome screen ovakvi? Imamo mix sajtova koji imaju dijelimično engleski sadržaj. Šta sada, ako vi imate fir, firmin website, imate i englesku verziju? Engleska verzija će biti ocjenjena i, pazite, sad iznenađenje i ostale verzije. Kako? Ako ste napravili grešku, koju smo rekli da ne treba praviti, a to je da imamo domenu, i da ste foldere stavljali jezike. Umjesto gdje ste ih trebali stavljati, tako je u poddomene, da vam je engleski poddomena vaše firme, a ne direktori ili folder u vaše glavnoj domeni, onda bi Google vredno domenu kao zasebnu domenu i samo engleski. Pošto je engleski, ako ste napravili u folderima, dio vaše domene, onda će vrednovati sve ostale jezike. I tu čekamo da vidimo kakvi će biti rezultati kod takozvanih internacionalnih sajtova koji su napravili tu početničku grešku za jezike. I dobro, sad ne dime, dobro, evo imam engleski sajt, izađe update, Google ne vrati taj update, Kaznili su me masivno, šta sada da radim? Nažalost, pacijentu, dragi, moram ti reći da će tvoj poravak Trajati malo duže, nekoliko mjeseci Moraš snažno da se pokaješ, da mnogo vježbaš I onda tek ćeš moći dobiti priliku Znači, koga sad Google kazni, tako oni kažu, opet ne znamo Na kraju ide najbitnija informacija Koga Google kazni? Može se popraviti tako što izbriše sadržaj koji je beskorisan i čeka da Google ponovo dođe i dopusti mu da dadnemo ranking mu vrati stari ili vrati mu do pola i tako dalje. Zašto? Zato što Google polazi od toga onaj ko je jednom kreirao shit content, beskoristan content, On nije ni u mogućnosti ni u znanju da kreira ispravan kontent, ina će bi odmah tako postupio. Velika je opasnost da će alkoholičar opet piti, jel tako, onaj koji je mislio da će jednom zeznut Google, da on to ponovo pokuša, ali sad on ima neku novu uforu. Ne. Dakle, ako se iskreno pokajete, izbršujete sadržaj koji je totalno bezkorisan, da imate stroge kriterije, pogledate malo u bounce rate, u klikove i u te sve stvari i kreirate sadržaj koji je koristan i većina sadržaja na vašoj domeni je korisna, možete se nadati u poravku. Vrlo moguće da će zbog zemljotresa koji mogu nastati, dakle, Google biće lakše otvoriti novu domenu I sve to korisno što si mislio pisati, napisati tamo, nego čekati da se ta domena e, povrati i da ona dobije svoj stari sjaj. I sada, pitanje za 300 dolara. Core Web Vitals su najavljivali dvije godine. Šta se na kraju bilo? desilo? Tresla se gora, rodi se miš. U dio Core Web vitals u ukupnom Google algoritmu manje od 1%. Čak Page Experience Factor i svi zajedno čiji su Core Web Vitals samo dio koji ključuje TTFP i Page Speed nisu toliko značajni da prelaze recimo nekih 5%. Znači sve to upakovano, je manje bitno ne dobra struktura, kvalitetan sadže tako da. e, sad. Pitanje, koliko će ovo biti teško u algoritmu? I sad Denis Salven odgovara vako. John Müller odgovara vako. je pametuje ovo. Onaj piše ono ovo. Odgovor je ne znamo. Odgovor je ne zna ni Joe Muller, ni Daniel Salven, ni Glenn Gabe, ni svi ostali Twitteraši kad se skupe zajedno ukoliko se ti Twitteraši ne zovu imenom vlasnika Googlea I pitanje da li one znaju. Dakle, odgovor je ne znamo, ostaje da vidimo kako će to biti, na ko, kakav će utjecaj imati, tako da je. mogu samo reći svoje mišljenje, a moje mišljenje je sljedeće, ukoliko uspiju u namjeri da detektuju beskorisan sadržaj, znači, pa ste se neko, ukoliko uspiju da detektuju beskorisan sadržaj, ovo će zaista imati veliki utjecaj. Mislim da će baš se ono tresti kao kad je bila panda ili pingvin nekada davno, baš će se promiješati karte, neki će biti sretni, drugi će, znam ljude koji su se ubili na Google update-a, znači moglo bi imati ogroman efekt, ali samo ukoliko uspiju prepoznati koristan sadržaj. Ono što daje nadu da će uspjeti u tome nije njihova ambicija da detektuje AI content, mislim da im to neće ići za rukom kao što su mislili, ali ovi drugi podaci, oni te podatke imaju i njih ako uvrste na način, kako sam ja sad objasnio ili na sličan, imaće veliki uticaj. Ono čega se ja bojim je da je taj dio već unutra i da nije dovoljno dobra detekcija. Nije dovoljno dora detekcija da oni očekivaju kroz prepoznavanje ovog AI kontenta da će tako riješiti, razdvojiti, e, dakle, crne od bijeli e, rižinih zrnjaca. E, mislim da im to neće krenuti za rukom, ali ako nisu integrisali, integrišu ovo kako sam vama ja pokazao, onda bi tu moglo biti dosta stvari. Ja to lično čekam, evo sada, 15 godina. Jedla čekam taj dan kad će oni izbaciti, dakle, na vrh google koristan sadržaj samo na osnovu toga da je koristan a ne na osnovu to koliko ima backlinkova jer ne znači da sadržaj koji ima najviše backlinkova da je najkorisnije, iako jako često to jeste slučaj ali nije uvijek nego backlinkovi su vrsta manipulacije koja je trenutno ide kako moguće kupiš da se kvalitetni linkovi isplivaš za većinu domaćih pojmova na broj 1 broj 2 broj 3 ono što njih sprečava jeste da za more domena oni nemaju dovoljno podataka šta to znači ja sam sad napisao neki članak na tom svom portalu o proljevu za pse, na primer. I najbolji je članak na internetu definitivno na tu temu. Ok, ali Google mi nije nikad dao top 10 poziciju da dobijem 10, 15.000 posjeta, pa da vide jesu korisnici zadovoljni. I nemaju podatke o meni. Kako će on oni saturati? Oni bi morali smisliti neki algoritam da svima dadne šansu na nekoliko dana, pa makar na poziciju deseti, u nekoliko sati ili koliko oni ocijene da je dovoljno, dok se ne dosegne takozvana statistička signifikantnost, jedini članak koji je si istručenak treba znati na pamet, i ako kad skupuje dovoljno podataka, mogu da odluče. Tako da je vrlo moguće sljedeće, moj scenarij je sljedeći. Google će Odvojiti jasno kreiran AI content, ML content i content spinning content od ostalog. Ovo što ostane vamo, ovo što ostane vamo, to će testirati. Znači, moglo bi biti da će u Google sljedeći par sedmica letati, ne skupe dovoljno podataka tako da ne mojte se prije vremena obradovat moglo bi opet i čučnuti moglo bi Google vratiti kontent isto tako ne mojte očajavati ako vas Google kazni možda će vas i vratiti možda vrati komplet update ali moglo bi biti puno kretanja da bi Google prikupio što više podataka i odlučio kome će u budućnosti dati šansu da ide u top 10, u top 20 tako dopomno da pratite top 10 i top 20 Mislim da je i top 20 pozicija iluzetno bitna u narednom periodu. Ako vam neki kivore za koje ste se dugo borili dođu u top 20, sjedite i taj članak još dodatno dotegnite, ubacite, napucajte kako god znate, jeste dobroj priliku da pokažete korisniku da ga možete zadovoljiti ili ne. Eto. To bi otprilike bilo to. Sada ćemo par pitanja uzeti, iako smo probili sad vremena, neki od vas su postavljali pitanja tokom predavanja. A, bolje vam je da sačkate uvijek kraj, evo sada je kraj, pa molim vas, sada postavite pitanja. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo... Dejan Mobile pita, da li ćemo biti kažnjeni od Google-a ako mijenjamo sadržaj sa novim i svježim informacijama, ili to treba drugačije da se odradi, hvala. Ako su te nove informacije korisne i ne već negdje drugo objavljene, dakle ti ne skupljaš samo nove informacije na jednom mjestu, nego pored novih informacija ti dajiš i uvid. Recimo, ako bi ja na svom SEOBA blogu samo preveo ovaj članak od Google-a, preveo članak od Glen Geba, još nekoga i to sve smiksao, to nije koristan sadržaj, ali je od drugih, Ali bi koristan bio kada bi dodao svoje mišćenje, svoju ekspertizu, jer onda ljudi će uzmat to što sam ja rekao, pa od toga praviti od krompira krompirušu i tako dalje. Dakle, ako samo agregiraš nove vijesti, to nije dovoljno, jer si ti u suštini samo miks nečega drugog. Da vidimo ova ostala pitanja, ne mogu sad... Aha. E, ovo odlično pitanje od Vladimira Popovića, koje na prvu nema veze sa temom, na drugu ima. Da li ima smisla rad affiliate marketing za francusko ili njemačko tržište? To je zgovorno područje. Evo ga. Super primer. Sada vi nemate psa, na primer, nemaš psa i praviš affiliate portal na kojem će biti svašta nešto o psima i ti ćeš pokušat prodati afilijet preko afilijeta te proizvode o psima. Ti si osuđen na propast. Osuđen si. Zato što nemaš pojma o psima, biraš pogrešne proizvode i nemaš šta napisat. Kažeš ti, pust to ne dime. Znam ja ljude koji imaju psa, koji imaju vremena, koji pišu odlične tekstove, on će to napisat. Ok, to je ok. Šta će on napisat? On će napisati otprilike svoje iskustvo, šta će zaboraviti iskustvo drugih, znači ne može samo svoje, nego treba dodati ono općenito, je li od toga onda napraviti neki dobar miks. Da ti nauči šta je SEO, kako je SEO tekst napisat, mislim, tekst koji uzima u obzir SEO, koji će onda biti taj član koji jednom dođeš i ne moraš više dalje ideš, vrlo, vrlo Teško. Dakle, afilijet marketing raditi da za njemačko, francusko, bilo koje tržište na temu koje se razumiješ. Recima, ja se razumijem u bilijar i kad bi napravio blog u bilijaru i preporučivao, dakle, određene utenzilije stvari koje se koriste za bilo koju kredu, koji tak, koju čohu, koju veličinu bilijara, pa neke trikove i savjet i tako dalje, to bi išlo. Dakle, samo je odluka da li to što prodaješ, pa makar bile afilijet linkovi, nešto čemu ti znaš ili je nešto čemu ti ne znaš. I to vazi sad za e-commerce. Dakle, ne treba praviti webshop, ja recimo da pravim za ženske gaće kad nemam veze o ženskim gaćama, To mogu muškim cipelama i muškim patikama, ali mi se ne da, ali bi mogao, samo govorim o tome, ali moje znanje o njima opet nije dovoljno, da ja sad vidim kako ću ja to cijen, se to nabavlja, koji su distributeri itd. Da držite se, ono, dovoljno je kako je Erafino rekao, Jedna stvar na svijetu koja ste među najboljima, ne moraju biti najbolji. Dovoljna jedna stvar da fino živite u životu bez ikakvih problema. Nema potrebe za 300 site projekta i evo Google nekako pokušava da nagradi one koji su svoju energiju, znanju, ekspertizu usmjerili jedan smjer i daju vrijednost za čitavo društvo. I da vidimo malo još pitanja ima Petar Džaja. Smatraš li da se ovim updateom zapravo još više umanjuje važnost umetanja raznih varijacija keyworda za SEO optimizaciju? Znači skroz natural content, pa kad prirodno ide neka riječ, ide. Uvijek je tako trebalo. Ako si pratio uh, moje uh, časove vezano za uh, SEO copywriting, nikad nije rečeno drugačije. Dakle, treba se držati prirodnog toka, ali provjeriti kroz VDF, IDF da nismo šta zaboravili, a nešto Boga mi zavrjeđuje i podnaslov, i naslov, i FAQ snippet, itd. Prirodno je najbitnije, najbitnije nakon što rangiramo je da je korisnik zadovoljan. Da bi smo rangirali moramo ispoštovati VDF, IDF. Da li smo ispoštovali korisnika, to zna onaj što je pisao tekst. VDF, IDF, samo može reći da nisi ništa zaboravio. Ne može ti i reći da imaš nešto što drugi nemaju i to ti može reći. Ako držiš maksimalnu vrijednost za makar 1, 2, 3 keyworda, onda ti pišeš i dodatno na temu koju drugi imaju, a ako su ti sve VDF-ovi nula, onda nisi ni relevantan za taj keyword. Dakle, uvijek možemo... E, iskoristiti to SEO znanje, ali trebamo pisati za korisnika. A ovo SEO je dotjerivanje. Sad siliti, uvijek moj primer, ako je primarna riječ slavina, onda je slavina u Srbiji, nije ni baterija, ni česma. Da li ćemo mi sad staviti slavine u H1, a onda kroz tekst vrsi, vrtiti baterije, česme, ovo ono, nećemo, to sam vam milion puta pojasnio, nego moramo se odlučiti za intent koji je najbolji za to. Dobro, kaže sa Satoshi, osam godina sam imao internacionalnu strancu, to je tri jezika u subfolderema, a sad sam ih prebacu u podomene. Bravo, spasit ćeš se, bankar prvog naleta pa ćeš samo engleski to piti. Dobro, da vidim, ne vidim puno upitnika. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Dobro, to bi bilo to koliko ja vidim, ovi ostali, ostala pitanja su odgovorena samim ovim e, e, obraćanjem, ovim, ovim SEO vijestima. Nadam se da vam je bilo korisno, ukoliko to jest, ostavite like, napišite komentar ako gledate kasnije, imate neko pitanje. Subskribujte kanal ako želite udužno da dobijete SEO vijesti, a ako želite mnogo više naučiti, 1. septembra kreće upis za senior školovanje. Možete na wwwseo blog pronaći sve informacije vezane za senior školovanje. Kući upis kreće, kao što reko, 1. do 20. 9. 29. i to je zadnje Školovanje SEO, školovanje u kojem ja aktivno vama pomažem, odgovaram na pitanjima o Q&A sessione, tu sam za pitanja, putem poruka na Patreonu i tako dalje. Dakle, ovo je guided učenje, uz rukicu idete sa mnom uz i idemo zajedno prema gore. U budućnosti od 2023. godini toga više neće biti. Biti će, kako reći, kurs I onda će biti ispit, ali kurse se sazna je samo od gledanja videosnimaka prethodnih kurseva, bez ikakve interakcije sa mnom, osim na završnom ispitu, jeli. I to je to, zato oni koji su usvojili ili misle da su usvojili mediju odgradivo, ili sebe smatraju seniorom i žele da to potvrde, moj savjet je idite na internet, senior školovanje, a šta sve tamo se uči možete pročitati na blogu. Ove sve stvari koje smo danas pominjali spadaju u to razumijevanje, ali naravno oni koji su išli na senior sad razumiju ono što smo pričali o cloakingu, o duplicate contentu, o indeksu budžetu za indeksiranje, budžetu za crawlanje i pogotovo sad kad u ovo sve ubacite da to neki javascript framework, koji mi možemo dio dio sadržaja sakriti dio sadržaja prikazati svakom drugom korisniku nešto drugo i tako dalje može se to i hoće se u budućnosti zakomplikovati zato Vidimo se onda sljedeće srijede, vrlo vjerovatno sa časom o Screaming frogu u tako ste vi glasali na anketi na YouTube-u, tako da sljedeći put možemo se pozabaviti e, Screaming Frog-om. Ako neko ima želju da mu ja pustim žabu na neki sajt, upište vaš sajt u komentare na YouTube-u i sajt kojim se bude dopao, Ubacit ću ga u žabu pa ćemo ga izanalizirati kroz žabu da vidimo šta u Screaming Frog-u sve možemo da saznamo. To bi bilo to i kaže, pita još se toši, može li direktno na ispit, koja je cijena da to ne može? Samo se može ići na školovanje 3 mjeseca, ko bude na školovanju 3 mjeseca ima pravo polaganje ispita. Izlazak na ispit samo nije moguće. To trenutno nije moguće, sljedeće godine možda bude moguće, ne znam, ali trenutno nije moguće i e, tako to je dobro zato što kroz ta predavanja naučiš kako treba uradit, a nakon kad bi vidio zadatak završnog ispita, e, vrlo teško bi se neko tu snašao ko nije ješao na školovanje, iako je kvalitetan možda ne bi znao uraditi u obliku koji je potreban za to a nije jednostavan završni ispis za seniore to znaju oni koji su već to pokušali dobro, to je to, ljudi vidimo sljedeće srede do tada ugodnu večer i oni koji će večerati kao ja prijatno, pa se onda gledamo Ćao, čao, čao